Πολύ χαίρομαι που συναντιόμαστε, έστω και με αυτόν, τον, με αυτόν τον τρόπο, για να κάνουμε μία συζήτηση για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους πάρα πολύ αυτή την εποχή και δεν είναι άλλο από την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων την εποχή του κορονοϊού. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ως κυβέρνηση ότι η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική ζωή της χώρας, με τη σταδιακή χαλάρωση των αυστηρών μέτρων του lockdown, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει εις βάρος της δημόσιας υγείας και πρωτίστως της υγείας των εργαζόμενων, οι οποίοι και επιστρέφουν στους χώρους εργασίας, υπό νέες συνθήκες όμως πια, και υποχρεωμένοι και αυτοί, όπω όλη η ελληνική κοινωνία, να προσαρμοστούν σε άλλες διαδικασίες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η μεγάλη πρόοδος η οποία έχει γίνει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού θα εξακολουθεί να συνεχίζεται. Έχουμε δώσει ως κυβέρνηση, πάντα σε συνεννόηση με τους ειδικού γιατρούς μας, κάποιες γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες εξειδικεύονται σε μεγάλη λεπτομέρεια αναχώρο εργασία. εργασίας. Έχουμε πει ότι θέλουμε να κρατήσουμε όπου γίνεται το κεκτημένο της ε, τηλεργασίας, διότι ε, αποδείξαμε αυτού του μήνε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους μπορούμε να εργαζόμαστε ε, και να είμαστε παραγωγικοί. Ε, αλλά για εκεί που είναι προφανώς απαραίτητη, και αυτή είναι, μην η, η, η μεγάλη προψηφία, η φυσική παρουσία ε, των εργαζόμενων. Πρέπει να πάμε σε νέα πρωτόκολλα, σε νέες συνθήκες, εξειδικευμένες, αναχώρο εργασίας. Ξέρω ότι και η χρήση της μάσκας μερικές φορές μπορεί να είναι άβολη και δυσάρεστη, είναι όμως αναγκαία για μία σειρά από κατηγορίες εργαζόμενων, τις οποίες μας υποδεικνύουν πάντα οι ειδικοί. Και θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια ακούμε του ειδικού, συμβουλευόμαστε το διεθνεί οργανισμό εργασίας και βέβαια φροντίζουμε πάντα μέσω του Υπουργείου Εργασίας και μέσω του έπερ να ελέγχουμε σε ποιο βαθμό και εδώ πέρα απαιτούμε απόλυτη συμπόρφωση, δεν θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις ούτε και θα είμαστε επικείς, σε ποιο βαθμό οι εργοδότες συμμορφώνονται με τις υποδείξει τις πολύ συγκεκριμένε τι οποίες έχει κάνει η Πολιτεία. Σταματώ εδώ γιατί το σκοπό είναι να ακούσω εσάς και τις, τις απόψει σας και το πώς βλέπετε αυτήν την νέα πραγματικότητα να διαμορφώνεται και να ξεκινήσω δίνοντας το, το λόγο στον Πρόεδρο ε, της, της ΓΣΕ να μας πει πώς, πώς βλέπει από τη δικιά του μεριά ε, αυτή τη σταδιακή επιστροφή στη νέα κανονικότητα, διότι στην παλιά κανονικότητα είναι περίπου βέβαια ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ.